لما تكوني ماشي بطريق انت اخترتيه لتوصلي لهدف مهم كتير بالنسبة لك لازم تبعدي عنك كل شي سيء بحياتك او ممكن يأثر عليك سلبيا ما لازم تسمحي لأي شي اخرك او يزيحك عن المسار اللي ماشي فيه بعدي عن اي رغبة فيها متعه قصيرة المدى لتخلي حدا او شي يلهيك عن مهمتك اللي اذا نجحتي فيها حتعوضك اضعاف عن كل شي حرمتي حالك كرمال تحقيق هالهدف